نقص فيتامين د وأهم ثلاثة طرق لعلاجه نقص فيتامين دال شائع بشكل كبير ومعظم الناس لا يدركون ذلك لأن الأعراض غالبا ما تكون خفية وغير محددة مما يعني أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت ناجمة عن انخفاض مستويات فيتامين دال أو أي شيء آخر. لذا تعرف على أعراض نقص فيتامين د على مختلف أجزاء الجسم، وعلاج نقص فيتامين د والوقاية منه في بعض الحالات الطبية قد يحتاج أصحابها إلى المزيد من فيتامين دال وخاصة للأشخاص الأكثر عرضة لهذا النقص، لذلك إذا كانت تعاني من مشكلة طبية معينة استشر طبيبك عن كمية فيتامين دال التي تحتاجها يومياً. ما هي إعراض نقص فيتامين د؟ اهميه فيتامين د في ان وظيفته الاساسيه هي المحافظه على توازن المعادن في جسمك لذلك نقصه له العديد من الاثار وتشمل الاعراض العامه والاكثر شيوعا ما يلي الم العظام والعضلات التعب والارهاق من اقل مجهود الضعف العام التعرض للعدوى بسهوله بسبب ضعف المناعه بطء التئام الجروح الاكتئاب. فقدان كثافة العظام. تساقط الشعر. قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبي مثل التصلب المتعدد. قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، والثعلبة، وبعض الأبحاث تشير لدوره في مرض الصدفية والأكزيما. بعض الدرسات ربطت بين نقص فيتامين د ومرض الاكتئاب والفصام.